بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں كيسر ملک آپوں کے ساتھ سرونگ انجيئرنگ فارمنشل پلیٹ فارم سے آج ميں آپ كو ڈسٹنس اينڈيجوگيشن كے متعلق بتاؤں گا کہ آپ ان کی مدد سے اپنا کراس سیکشن کا ایریا کیسے كلكويٹ کر سکتے ہیں فیل ایریا کا کراس سیکشن ہے یہ آپ کے سامنے تو یہ اگر ہم اس کے متعلق بتائیں گے اور ميں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا ایریا کیسے كلكويٹ كرنا ہے سيكنڈ نمبر كے اوپر اس كے कट एरिया ये आपके पास अगर कोई कट एरिया है जिसके ऊपर तो उसकी आपने इधर से डिस्टेंस और एलिवेशन को कैसे इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद उसका ये प्रोग्राम आपको एरिया कैल्कुलेट कर देगा थर्ड नंबर के अंदर इसके अंदर अगर आपके पास दोनों साइड के क्रॉस सेक्शन है एक साइड के ऊपर आपकी कट और दूसरी साइड के ऊपर आपकी, आपकी फिल आई है तो उनके क्रॉस सेक्शन के एरिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इसकी शीट की कैलकुलेशन के मुतालिक बताऊँगा कि आपने कैसे इसको इनपुट करना है तो ये भी आप سکتے ہیں آپ کے پاس یہ فل ایریا کا کرافٹ سیکشن ہے جس کے اندر کے ہم نے اس کے باٹم اپ سب گریڈ سے لے کے اور این تک کے بیچ میں ٹو پوائنٹ سے لے کے ٹو پوائنٹ تک کا ہم نے ان کے لیولس دینے ہیں لیول اور ڈسٹینس ان پٹ کرنے ہیں اور شیٹ کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس کٹ ایریا آتا ہے کٹ ایریا ہمارے پاس باٹم آف سب گریڈ تک ہم جیسے ڈیزائن سیکشن کا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے اس کی ٹو کو جو ہمارے پاس سلوپ جا رہی ہوتی ہے سلوپس ٹیک اس کو ہم نے ملانا ہوتا ہے این ایس کے ساتھ اور تھرڈ نمبر کے اندر اگر آپ کے پاس ملٹیپل کراس سیکشن آ رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایک سائڈ کے اندر کٹ ہے یہ درمیان میں بھی کٹ آ سکتی ہے آپ کی ایک سائڈ کے فل ہے مختلف قسم کے دو تین قسم کے کراس سیکشن میکسیمم ہمارے ایریاز کے اندر یوز ہوتے ہیں کراس سیکشن کے اندر تو ان کی کیلکولیشن کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیٹا کو انپٹ کرنا ہے فیل کٹ اور کٹ اینڈ فیل تینوں قسم کے کراس سیکشن یہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا اس کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تینوں کراس سیکشن کا ڈیٹا ان پٹ کر کے اس کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیٹ کے اوپر ادھر آپ کے پاس کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے اور نیچے ون سکس سکس نائن پوائنٹ ایٹ سیون زیرو ون میرے پاس ایریا ہم نے ایکسل کے اندر کیپکولیٹ کیا ہے اور وہی ایریا ہمارے پاس ادھر آٹو کے اندر کیلکولیٹ ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہ آپ سے پہلے دیکھ رہے کالم ان پٹس اوپر لکھا ہے اور کے ساتھ یہ ڈسٹینس اور میں ان کو دیتا میں یلو आपने येलो सेल के अंदर जो भी इनपुट करना है डिस्टेंस और एलिवेशन आपने इन दो सेल्स के अंदर करना है क्रांस सेक्शन के ऊपर जो भी आपके पास کراس سیکشن کے اندر اس کی ڈیٹیل جا رہی ہوگی جیسے میں اس کی ویلیوز کو ڈلیٹ کروں گا تو آپ اوپر دیکھیں گے ہمارے جو ایکسل کے اندر اسکیچ بنا ہوا تھا وہ بھی ادھر سے ختم ہو جائے گا ابھی آپ نے یہ کراس سیکشن کے اوپر جس طرح یہ فل ایریا کا کراس سیکشن ہے فل ایریا کی جو کوانٹیٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ ٹاپ اپ سب گریڈ سے ہوتی ہے اور نیچے این ایس ایل کی جو بھی پوزیشن جا رہی ہوتی ہے تو پوائنٹ تک وہ کے انٹر کرنا ہے آپ اس کو ایک سائڈ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور سینٹر لائن سے بھی آپ ان کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے جیسے یہ دیکھیں آپ کے کراس سیکشن کے اوپر ان کے ویلیوز ان پوائنٹس کی ڈسٹینس اور ایلیویشن آپ کے کراس سیکشن کے اندر دیا گیا ہوگا آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم آپ نے سینٹر لائن اسٹارٹ سے لینا ہے اور ٹو پوائنٹ تک آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے درمیان میں جتنے بھی آپ کے این ایس ایل کے ڈسٹینس اور ایلیویشنز ہیں جتنے بھی پوائنٹس کے آ رہے ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے جیسے ان پٹ کرنے کرنے کے بعد تو آپ کا ایریا آ جائے گا تو یہ سیل کے اندر ہم نے جس کے اندر میں نے یہ or اس کے لکھ دیے اور Y کے سامنے قائم کے سامنے ادھر انپٹ کرنے ہیں سیم ٹو سیم اسی طریقے کے ساتھ جس طریقے سے میں انپٹ کروں گا سب سے پہلے زیرو زیرو اس کا ڈسٹینس اس کے بعد اس کا ایلیویشن اسی طریقے سے آپ نے جو بھی آپ کا ترتیب وائز سیکشن جا رہا ہوگا آپ نے اسی حساب میں آپ left side کے اوپر بھی پہلے جا سکتے ہیں اور right side کے اوپر بھی جا سکتے ہیں ادھر ہم اس کو left side کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے انپٹ کرنا ہے اور سیم ٹو سیم پورا کراس سیکشن کو इंटर करते हुए और दोबारा 00 जीरो के ऊपर आपने इधर से क्लोज कर देना है तो आपने सबसे पहले इसका इधर डिस्टेंस की वैल्यूज़ देनी है डिस्टेंस की वैल्यू सेम टू सेम आप वही देंगे जो कि आपकी क्रॉस सेक्शन के ऊपर लेवल और डिस्टेंस इंटर हुए हुए हैं थ्री फिगर के अंदर हैं तो वो आपने थ्री फिगर के अंदर देने हैं फोर फिगर के अंदर हैं तो आपने इधर से फोर फिगर के अंदर इंटर करना है तो ये आपके सामने मैं इंटर करता जा रहा हूँ और आप राइट साइड के ऊपर देख रहे हैं तो इधर से इसका एक्सेल का जो स्केच है वो भी आटोमेटिकली इधर से کریٹ ہوتا जा رہا ہے جس طریقے سے آپ کے پاس یہ تھا ڈسٹینس اور ایلیویشن کے جو بھی ویلیوز ہیں اس کے حساب سے آپ کا سیکشن سائڈ کے اوپر ایکسل کے اندر بھی بنتا جا رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے لیول سیم ٹو سیم انٹر کرتے جانا ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس کی لیفٹ سائڈ کی ویلیو مائنس کے اندر دینی ہے ڈسٹینس کی اور ایلیویشن آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر گے, کے کو سور فارمیٹ ہوتا ہے یوز ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہم آٹوکیٹ کے اندر جب کراس سیکشن پلاٹ کرتے ہیں تو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے یہ آپ نے ادھر اس کے ڈسٹینس اور ایلیویشن انپٹ کرنے اور آخر میں آنے کے بعد آپ نے زیرو زیرو کے اوپر جدھر سے آپ چلے تھے اسی لائن کے اوپر آپ نے وہی اینڈ پوائنٹ کے اوپر دے دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسل کا پورا کراس سیکشن ادھر ڈرا ہو گیا سارا اسی طرح آپ نے جسٹ اس کے اندر ڈیٹا انپٹ کرنا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کراسیکشن کے اوپر ون उसके क्रास स्क्वेर फीट एरिया आया है तो नीचे हमारे पास सेक्शन के अंदर भी सेम टू सेम वही एरिया है सेकंड नंबर के ऊपर ये आप देख सकते हैं हमारे पास कट एरिए क्रास सेक्शन है कट के लिए हमें बॉटम ऑफ साफ ग्रेड तक जाना पड़ता है और उसके बाद उसका जो टिपिकल सेक्शन है उसके हिसाब से ही आप इधर से उसकी वैल्यूज सेम टू सेम उसी तरह इंटर करेंगे जिस तरह आपने पहले के अंदर किए हैं जैसे मैं से सेल को इधर से डिलीट कर देता हूँ और उसका ان پٹ والا کلر یلو میں نے رکھا ہے تو آپ نے یلو سیل کے اندر ڈسٹنس اور ایلیویشن ادھر سے ان پٹ کرنے ہیں اس کی فعل میں ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنا کام آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کٹ والا سیکشن ہے یہ میں نے ادھر سے لیفٹ سائیڈ کے اوپر سے اسٹارٹ کیا ہے بالکل اینڈ کے اوپر سے اور اس کو پراپرلی میں لے کے جا رہا ہوں اس کے بعد سینٹر لائن اس کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر آپ نے اس کی ویلیو دے دینا ہے और इसका एलिवेशन वगैरह जैसे इंटर कर देना है तो आप पहले सेक्शन के अंदर मैंने आपको उस बताया था कि आपने इसको ज़ीरो ज़ुरू से लेना है और ज़ीरो ज़ीरो पर क्लोज करना है इसी तरीके से कट वाला सेक्शन है ये आप राइट साइड या लेफ़्ट साइड से भी ले सकते हैं मैंने उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन वगैरह इसके अंदर ना रहे तो आपने इसी तरीके से उसके डिस्टेंस और एलिवेशन एन के और अपने डिजाइन लेवल के वो आपने जैसे इंटर करते जाने हैं और एंड तक आपने اس کو جتنے بھی سیکشن آپ کے پاس اس کے ویلیوز آ رہی ہیں وہ آپ نے ادھر سے ان پٹ کرنا ہے یہ دونوں جو سیکشن تھے یہ سیپریٹ تھے کہ اگر آپ کے پاس فل والا سیکشن ہے تو وہ کمپلیٹ فل والا سیکشن تھا اور کٹ والا سیکشن ہے تو کمپلیٹ کٹ والا سیکشن تو آپ نے اس ان دونوں ویلیوز کو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ادھر ان پٹ کر جانا ہے اور ان پٹ کرنے کے بعد اینڈ کے اوپر آ کے آپ نے وہی ویلیو دوبارہ انپٹ کر دینی ہے تو آپ کے پاس ادھر اس کا اسکویئر میٹر یا اسکویئر فٹ کے اندر ایریا آ جائے گا ون نائنٹی ون نائن زیرو سیون پوائنٹ تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ ویلیو وغیرہ ادھر سے آپ دیں گے اور نیچے ہم گھوم کے گئے ہیں اور اوپر این ایس کے آنے کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو ادھر کلوز کر دیا تو یہ اس نے ہمارے پاس اس کا اسکوئر فٹ ایریا یا اسکوئر میٹر ایریا جو بھی آ رہا تھا وہ ادھر ون نائن زیرو تھری پوائنٹ ایٹ سکس سیون یہ سیم ٹو سیم یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا تو یہ سیم ٹو سیم ایریا اسی طریقے سے آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر کے کا سیکشن ہمارے پاس ایک سائڈ کے اوپر کٹ تو کے نے کے کے کے کے پاس اس دیا سے جو بھی آ رہی ہوں گی ایکس اور وائی کی یا لیول ڈسٹنس کی وہ آپ نے انپٹ کرنی ہے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں پور کر چکا ہوں جس کو جس دیکھ کے یہ پروگرام پورا بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے جسٹ آپ کو اس کے فارمیٹ کا انپوٹس کا طریقہ میتھڈ بتایا کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں کٹ ایریا کو زیادہ پرابلم تھا کٹ اور فیل ایریا کہ ملٹیپل کراس سیکشن کا تو یہ دوبارہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اس کی वाला ہم نے انپٹ کر دی ہے تو سیون فور ایٹ پوائنٹ فائیو فائیو ڈبل نائن ہمارے پاس ایریا آ رہا ہے جو کہ آپ کو ادھر کے اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کٹ والے جتنی ویلوز ہوں گی اپنے لیفٹ سائڈ والے سیکشن کے اندر آپ نے انپٹ کر دینا اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس فیل سیکشن ہو رہا ہے. ہے ساتھ اس کا اسی طریقے سے آپ اس کو ترتیب کرتے ہوئے آنا ہے اور اس کو دوبارہ ٹوئنٹی فائیو پوائنٹ فائیو فور زیرو والے ڈسٹینس کے کلوز کر دینا ہے ابھی آپ جیسے جیسے لیول اور ڈسٹینس انٹر کر رہے ہیں تو آپ کو پاس سیکشن کے اندر سیم ٹو سیم اس کی وہی شیپ بنتی جا رہی ہے جو کہ ہمارے پاس کراس سیکشن کے اندر بنی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ شیپ کی مدد سے اگر کوئی آپ کا لیولز وغیرہ غلط آپ کا فیڈ ہو جاتا ہے ڈسٹنس وغیرہ تو وہ آپ کو اس سے واضح نظر آ جائے گا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اس کی فائل ڈسکرپشن کے اندر میں رکھ دوں گا آپ اس کی مدد سے اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر دیجیے اس لنک کی مدد سے اور اس اپنی ورکنگ کراس سیکشن وغیرہ کے جو بھی آپ ایریا چیک کرنا چاہتے ہیں کسی کراس سیکشن کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایکسیل کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو ری چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بنا بھی سکتے ہیں اس کا ایریا بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سافٹ کاپی کی مدد سے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں تو یہ تینوں قسم کے میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں آپ نے ادھر یلو سیل کے اندر جو ڈسٹینس ان اور ایکس اور وائی آ رہے ہیں آپ نے ادھر صرف ڈسٹینس اور ڈیٹا دینا ہے جس پہلے یا ابھی جو ایریے کا سیم ٹو سیم آپ نے وہی فارمیٹ اس کے اندر دینا ہے لیول اینڈ ڈسٹنس کا تو یہ آپ کے سامنے پورا اس کی کیلکولیشن کر دے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ